بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد ومعلومة مفيدة بإذن الله بداية الفيديو هنتكلم اه على إزاي تربي ألف سمكة في حوض متر مكعب زي ما انتم سمعتوا بالظبط إزاي تربي ألف سمكة في حوض متر مكعب في البداية أنا اشتريت حوض متر مكعب بلاستيكي ألف لتر والحوض كان معايا بالشكل ده بعد ما اشتريت الحوض ده او المكعب ده رحت على مفرغ سمكي واشتريت الف سمكة حطيت الالف سمكة دول في الحوض المهم بعد يوم بدأ يظهر عندي سمك بيموت المياه لونها اتغير وراحتها كمان اتغيرت ده كله بسبب العلف لحد ما ماتت الزريعة كلها اللي اللي كان بالشكل ده في البداية وبدأنا نفتح فيه فتحة من الأعلى عشان يظهر عندي بالشكل رحت المفرغ تاني واشتريت ألف سمك بس المنزل اللي هناك نصحني وقال لي لازم تغير الميه باستمرار وتقلل العلف وتحط بلور هواء يزود لك أكسجين الحمد لله نسبة الوفيات في الحوض قلت بس لسه مستمر لحد ما وصل تقريبا عندي ميتين سمكة تقريبا في الحوض فضلت أعلفهم فيهم وانزل لهم أكل لحد ما وصلوا معايا لأصبعيات بس العدد وصل لميت سمكة بعد شهر المهم فضلت أعلب فيهم لحد ما السمك وصل السمكة وصلت معايا مية جرام والوفيات لسه مستمر لحد ما وصلنا لخمسين سمكة في آخر الشهر الخامس الحمد لله طلعت خمسة كيلو سمك بنجاح تعالوا نشوف صرفنا ايه على الخمسة كيلو سمك دول. اول حاجة تمن الزريعة. الحوض. النقل. عربيات النقل. الزريعة. الكهرباء. العلف. الحاجات دي كلها ياريت ياريت نتفادى المشاكل دي ونقعش في نفس الاخطاء اللي الناس بتعملها. ان هي بتزرع ألف سمكة في الحوض في كمان شوية ملاحظات نحب ننوه ليها ان التطبيق العملي غير النظري يعني هل في ناس طلعت الألف سمكة دي من الحوض ده الحاجة التانية ريت الناس اللي بتبيع زريعة تنصح اللي جاي يشتري منها آه آخر حاجة عايز اقول برضو معلومة لحد سألني قبل كده مية الحنفية متنفعش نزرع بيها سمك إلا في حاجات معينة كده بس مكلفة آآ في آخر الفيديو متنسوش ما تنسوش تعملوا شير أو لايك عشان نشوف كل جديد ودمتم سالمين